كجمعيه حسنونه فاحنا كنشتغلوا في الميدان عن قرب مع مستخدمي المخدرات في الاماكن اللي كيتواجدوا فيها بتوعيه وتحسيس وتوزيع ادوات حقن نظيفه ومعقمه وكذلك الدفاع عن حقوق مستخدمي المخدرات في كافه حقوقهم الصحيه القانونيه وبالنسبة لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي مؤسسة من طرف مستخدمي المخدرات تشتغل على حملة المناصرة والمرافعة لمستخدمي المخدرات كذلك من أجل وجودهم إلى كافة حقوقهم الصحية والاجتماعية والقانونية. اضافة إلى ذلك نحن نؤمن على أن لا شيء من أجلنا بدوننا، علينا حقوق ولدينا واجبات، نحن كمستخدم المخدرات نحن الذين نعلم شنو هو الشيء اللي كيخلينا على أن نحتاجوه، فماغيجيش شي حد مثلا يفرض علينا شي حاجة حنا اللي أصحاب القرار وحنا اللي كناخذوا قراراتنا. دواتنا وهذا وهذا انذا كيدل على اننا قائمين بدواتنا بالنسبه لهذا اليوم العالمي لساءه استعمال المخدرات والتجاره الغير المشروع اللي كيصادف من كل سنه 26 يونيو واللي بدات بدات الحملات ديالو عالميا من 2013 وتحت الشعار ندعم ولا نعاقب فعلا حنا كنا اليوم هنا في ماراطون لكن هذا ماشي ماراطون عادي هذا مع أخ حقوق مستخدمي المخدرات وكذلك ايصال الصوت ديالهم الى المجتمع الى اصحاب القرار الى كل الفئات لان مستخدمي المخدرات كيتعتبروا من فئات الهشة وكيبقى استخدام المخدرات هو اختيار الشخص العلاج ديال المخدرات هو اختيار الشخص ولهذا نحن ما علينا الا ان ندعم بعضنا البعض ويدعمنا المجتمع حتى نصل الى الامام ونقدروا نقوموا بدواتنا ونكونوا احنا المسؤولين على راسنا تحمل المسؤولية دياله. نعم بالنسبة للتشخيص ديال الجمعية يعني ما كناش مؤشرات حول مستوى الإدمان يعني الأشكال ديال الإدمان يعني ومستوى التدخل في هذه أه الجمعية ديال المخدرات والتعاطي بشكل كل أشكاله. نعم أه الجمعية كتشتغل على الشق الوقايه الاوليه من تعاطي المخدرات وسط صفوف الشباب داخل المراكز والمؤسسات وكذلك الشباب اللي كيترقبوا بالجمعيه وهذا الوقايه الاوليه وهي باش الشباب ما يمشوش ويوصلوا لطريق الادمان وكذلك تشتغل على تقليص المخاطر علاش تقليص المخاطر باش نحفظوا الناس من التهابات الكبديه الوبائيه، السل وجميع الامراض المنقوله عبر تعاطي المخدرات، بالنسبه لمؤشر تعاطي المخدرات فهو فعلا مؤشر خطير، علاش؟ لان كاينه مخدرات داخله على بلادنا، مخدرات اللي كت اللي كتجعل الشباب يتعاطى في الاول بي... على ان هي نشوه، لكن في النهايه كيدخلوا واحد الطريق اللي خص تمد يد المساعده باش يخرجوا منه. أه كذلك بالنسبه لمستخدم المخدرات عبر هي الهيروين والكوكايين، فكين واحد مؤشر اللي هو ما عنديش الرقم ديالو ولكن واحد مؤشر يوكل خاصة إحنا هنا كنترافعوا على أن جميع متعاطي المخدرات اللي وخاصةً مادة الهيروين اللي هو العلاج ديال البديل متضمن متوفر عند وزارة الصحة، لكن للأسف لائحة الانتظار ما زال وقف لحد الآن وهذا بحجة نقص في البشرية. مؤسسة محمد الخامس للتضامن باسم صاحب الجلالة نتنا مراكز. كاين مراكز ديال طب الادمان، طنجه حاليا كتوفر على ثلاثة ديال المراكز طب الادمان هي مركز حسنونة، مركز بيرشيفة، مركز كصبراتة، ومركز بني مكدة اللي هو الرابع في طور التدشين. لكن مستخدمي المخدرات باقي ما لحقش حقه في العلاج، وحنا كنطلبوا هنا على أن هذوك مستخدمي المخدرات يوصلوا لحقهم في العلاج خاصة المخدرات القابلة للحقن، إضافة على أن أه إضافة على أن خصنا التغطية وحماية اجتماعية لجميع مستخدمي المخدرات. باش لان وهذه ماشي كنفرضوها على المجتمع لكن هو حق من حقوق الانسان وخصو يتوفر جميع الفئات الفئات والجميع نعم على مستوى التدخل على المستوى الاجتماعي الحمايه الاجتماعيه بالاضافه الى ذلك يعني التدخل خصو يشمل جميع المجالات ديال الاهتمامات والحاجيات ديال الفئات هذه دي سواء كما شفنا اليوم في المجال الرياضي وكل مجال المجال الفني المجال الثقافي يعني اشكال الادماج اللي نتوما كتعملوها مع هاد الفئات هادي أه باش تدمجوها داخل سواء في المحيط ديالها السوسيو ثقافي لا فيه أه بالنسبه لهاد الفئه هادي في اللي قلت كاين حصص توعيه وتحسيس لهاد الشباب فاش كييجيو المركز المراكز ديال الادماج الوحده الثالثة كيكونوا حصص حول التنميه الذاتيه حول الرسم الموسيقى يعني اي حاجه عند اضافه على أن كاين برنامج الادماج المهني وهذا البرنامج الادماج المهني هو ناجع وهو الاول في تقليص المخاطر المغرب اللي كيخلي على ان الشباب مستخدم المخدرات يندمجوا مهنيا كاين الناس اللي كانت عندهم الصنعه ولكن مع التعاطي نساو داك الصنعه كيرجعوا يستدركوها أو كاين الناس اللي عاد خاصة كذلك كاين مشاريع المديرة للدخل لبعض الأشخاص اللي كنسموها مشاريع المديرة للدخل بالنسبة للأشخاص المتعاطين، خاصني نشر حاجة وحدة قبل ما عليا السؤال وهو على أن رزمة الخدمات اللي عندنا راه غير كاملة، خاصة مادة نالوكسون مادة نالوكسون اللي هي جرعة الحياة بالنسبة لمستخدم المخدرات، الناروكسون هو واحد المادة اللي مضادة للجرعة الزائدة، وهو كذلك متوفر في رفوف وزارة الصحه لكن الى حدود الساعه باقي ما كيتعطاش روزماط الخدمات الخاصه بمستخدمي المخدرات عكس الدول الاخرى مع العلم ان احنا كمغرب احنا الرائدين في تقليص المخاطر. استاذ واحد السؤال حسب اللي قلتي ان كاين واحد من المخدرات داخل المغرب وخصوصا واحد النوع ديال اللي كيسميوه خرداله. كيتعطاو بزاف دابا الشباب اللي كنلاحظوا ودوك اللي كتوقع لهم هاد النوع ديال كيما الجنون والمحنه ديال هو لأنك يعني هذا هو داخل اطار الجمعيه ديالكم بزاف دابا في الشوارع يعني ما كان كيعرف لا يتولي أه بالفعل الاستاذ على ان ماده الخردله او الحشيش اللي كتسمى خردله هي واحد الماده ماشي حشيش لان الحشيش الحقيقيه هي ماده من العشبه الطبيعيه لكن هذيك خردله كاين اللي كتسمى باكستانا كاين كل واحد شنو كيسميها كي هذيك خردله هي داخله وما كنعرفوش باش كتخلط وكتادي بالهلوسه الاشخاص اللي كيتعاطوها ما كاينش غير خردله استاذي لكن كاين حتى الاكستازي وكاين أه هرب بالسميه ديال البالونات بالوزيتة. كاس ورا كاينين يعني هاد الغاز هادو الغاز؟, هادو الغاز هادو غاز هي من ماده في الهيدروجين واحد الماده ديال الهيدروجين كيعملوها في البالونات او النفخات وكت وكتعطى اكثر في العلب الليليه عند الشباب او السهرات الصاخبه كاين حاجه اخرى اللي هي خطيره وما كنردو لهاش البال وهي ماده الشيشه او ادمان على الشيشه بزاف ديال الناس كيجيو الله راه الشيشه شي حاجه راه عما زعما برستيج او هادي عكس على ان هاديك الشيشه فهي ماده مضره للصحه اكثر من التدخين ديال السجائر ال عاديه دابا استاذ غير باش نرجعوا للنقطه اللي سولتي عليها انا كنشوف بزاف د الدراري اللي كيوقع لهم هاد الهلوسه ولا كيوقع لهم الجنون يعني قليل اللي كيمشي للجمعيات كاين اللي كيتوجه الأدري الادريحه يقول هذا مسوس او شي حاجه وكيده من اغلبيه السراب دابا موجودين في دي المستشفيات ديال يعني مستشفيات امراض العقليه أه فعلا هذا هو علاش قلنا على ان بزاف ديال الناس ما كتفرقش بين الادمان وبين الهلوسه كذلك على ان الموارد البشريه اللي غت غتواكب هذ الناس في العلاج ما كايناش الله العون احنا كنعرفوا على ان الامهات والاباء كاين اللي مقاريش كيلي كامن في هذه الخرافات تاعهم كيديو أولادهم بحالكم ولا شحال هادي كيديو مثلا بويا عمر الحمد لله اللي تم الاغلاق ديالو كيديهم باش باش كيقدرو يقلعو على التعاطي ديالهم او على الادمان ديالهم نعم الاستاذ اللي قصص اليوم هذا النشاط اللي حضرنا معكم فيه اللي هو نشاط يعني ماراطوني ديال ديال الرياضه الرياضه يعني ديال على الطريق ثاني شي تفكر على الاستاذ زيدو فعلاً هو حدث كبير ورغم الشيء أول مرة كيكون في مدينة طانجا لأن ديجا هذه واحدة سنتين قبل كوفيد 19 كنا عملنا مماراتون على الصعيد الإقليمي على الصعيد المحلي التانجاوي واللي كانت تحتيح مشاركة كثيفة هذا العام هذا عرف مشاركة على الصعيد الوطني اللي فيه مجموعة فيه جمعيات عفوا الموضوعاتية اللي كتشتغل حول تقليص مخاطر الإدمان والأمراض المنقولة جنسيا أو عبر الحقل اللي هي جمعية محاربة السدة المغرب، جمعية تقليص المخاطر المغرب، وجمعية حسننا لمسندات متعاطي المخدرات، وهذا في حد ذاته راه ماشي ماراثون ماشي سباق ####هدا راه إشعاع لاباش الناس تعرف شكون هما مستخدمين المخدرات وهذا إلا كان ماراطون أو سميناه ماراطون هو ماراطون مع أصحاب القرار مع صناع القرار باش نقدرو نوصلو الحقوق أو ال# من عند الدولة ديالنا... نعم واش يمكن هد الإستدامة ديال المشروع هذا؟ والتطوير ديالو يعني وش ممكن يشمل مثلا سباقين يعني يكون هذه الفئات هذي بإضافة إلى فئات أخرى يعني محترفة أو هواة يعني ولكن كي مرصودين من النديا أو لا من أجل يعطعوا أشياء أبعاد المدينة بصفة عامة على مستوى تنمية السياحية إلى اخره فعلا هو احتض مراتهم دل يوم ما اقتصرش على الناس اللي كيتعاطوا غير المخدرات وإنما اقتصر على الرياضيين اللي هما سواء كانوا سابقين أو باقين كي مرصر الرياضة ديالهم كذلك دوي الاحتياجات الخاصة يعني جميع الفئات اضافه على اننا نحن كنا فاتحين باب تسجيل للعموم وجاو الناس اللي تسجلوا غير اليوم اللي كانوا كي مارسوا الرياضه ديالهم داخل شاطئ مرقله وجاو عندنا لهنايا وتسجلوا معنا وشاركوا معنا في الماراثون